על הלאה, עליות וירידות בחיים. איך נקמודדים עם שינויים, עם מצבים, עולים ויורדים, עם גלים? עברה מספרת על רבי עקיבא שראה ספינה של רבי עקיבא בתוכה, טבע בים. הוא הצטער נורא, וכשהעלה לחוך, נכנס לבית מדרס, מצא את רבי עקיבא, הוא מגיע ודן לפניו והלכה. נאמר לו רבי עקיבא, איך ניצלת? זה לא רבי עקיבא, דף של ספינה נזדמנ לקרש גל בגל שבא, נענתי לו בראשי, אחד בא ל� אשתכל על צק של מוניטור, כולו בשוק מה זה? צורק אצילו, הבן אדם פה עוד מעט מי יודע מה יקרה לו? תראו, הכל עולה ויורד כל המבית חולים בלחץ על רגליים מה קרה ואין לו, לא, זה בסדר, זה סימון שהוא חי הבן משחיים מספר שהיה שיר אחד גדול שכתב לעצמו שלוש מילים גם זה יעבור וככה ביום טובה תמיד הוא לא להתגאות כי יכול יום אחר וביום של קושי באתגר הוא זכר לא להתייעש, הידיעה שיש יום אחר ממתנת את התנועות. היה אחד שהייתו למכפלת משלונות, היה רושם בה כל הטערויות הירידות, מה החיסרון שהוביל אותו לשם ואיפה תומך הלאה. בדיוק כמו שבאמנויות לחימה מלמדים לקחת את האנרגיה של האגרוף שבא מולך בשביל להמשיך אותה הלאה, את התנועה של היריב וככה להפיל אותו ולא רק לנסות להתנגד ולחשום את הכוח שהוא מבין. יש הבדל בין ירידה לנפילה. יכולה להיות ירידה, לא מתחת לשולחן, ארוך זה המוטיבציה או האנרגיה או הרגש, ההתעבור של השוכחים אבל עדיין המסגרת נשמרת לכל צבא מיומן יש בנק מותרות מראש, מה היעדים שאותם הוא רוצה לתקוף? מכינים אותם ביום שלב, ביום רגוע וזה ההכנה של השפט כשהספינה בחוף זה הזמן להכין תוכניות, מה רוצים, מה החולמים במצבים של עלייה, של הצלחה, של סלחה מגיעה זורם שם זה הזמן להפעיל את שריר ה-לחלק קיבלת האור, קיבלת טוב, קיבלת ברכה, תחלק תמצא אנשים שיש לך מה להתת להם, אנשים שזה יכול להיות משמעותי להם ותיתן אז מה העבודה שלנו? להרבות מעליות וגם אם יש את זה נשארון, לא